командира батальйону Сила Свободи, підполковник Національної гвардії України. Пане Михайло, вітаємо вас в прямому ефірі. Розкажіть, будь ласка, яка у вас зараз ситуація? Доброго дня студія, доброго дня телеглядачі. Ситуація на Бахмутському напрямку залишається край важкою. Всю ніч противник обстрілював позиції наших підрозділів Сили Свободи та підрозділів інших батальйонів, які знаходяться спільно з нами і продовжують захищати територію України. Противник веде постійну аеророзвідку і розвідку боєм. Також спостерігається зі сторони противника складнощі в їхньому зв'язку. А це відповідно вже ускладнює їхні взаємодії, тому що у них на нашому на нашій смузі відповідальності є декілька різних підрозділів, і це якби йде нам на руку. Щодо самого Бахмута, важко сказати на даний момент, тому що ми там не знаходимося. Ми знаходимося на фланзі Бахмутського напрямку. Але по розвідувальним даним і по оперативній обстановці ситуація дуже важка, і кожен солдат сил оборони України, який знаходиться зараз в самому місці, ведуться запеклі бої за кожен метр даного місця. А ми, пане Михайло, от ви уточнили про те, що знаходитися саме на фланзі, от якраз же ці кліщі, які хочуть росіяни взяти бахмут, це ж і є фланги, так? Наскільки вони так. там натискають? Натискають досить сильно, але ми стоїмо. Сьогодні ми мали одного трьохсотого військовослужбовця під час зміни позицій. на який жаль, АГЕС накрив позицію. Ну, вчасно евакуювали, так що надали допомогу, стабілізували, військовий знаходяться знаходиться в лікарні. Противник не припиняє взагалі ніяких, там, ну не перестає спроби, робити спроби, захопити наші позиції, тому ситуація також дуже складна, що на нашому фланзі, що на лівому фланзі, ну, противник постійно, постійно веде боєві дії. Пане Михайло, я додам трошечки оперативної інформації від австрійського глядача Тома Купера, який дуже пильно стежить за всім, що відбувається зокрема в Бахмуті. Він говорить про те, що за останні 24 години українцям вдалося в південному Бахмуті відвоювати школу номер 7, школу номер 40, поштове відділення і відтіснити росіян від вулиці Чайковського. І говориться про те, на які зараз вулиці росіяни, тобто справді там зараз боротьба і де за кожну вулицю, за кожен будинок і за кожен підїзд. Чи у вас така ж сама ситуація на фланзі, де ви є? Так, приблизно така ж сама ситуація, тому що, я ж повторююсь, противник не перестає робити спроби, не здійснювати штурмові дії на наші позиції, або вогневе ураження з метою там, виявлення наших тих самих позицій, пошуку командних пунктів, передових пунктів управління. Це робиться проти того, щоб знищити нас і щоб захопити нашу територію. Ви так само сказали, що зараз у росіян складнилася комунікація між собою. А наша, наприклад, в генштабі повідомили, що росіяни зараз посилені не лише вагнерівцями, а й елітними підрозділами, щоб далі продовжувати тиснути на бахмут. Чи справді їм потрібна оця ця координація між регулярними військами і вагнерівцями? І ускладнивши її, ми можемо там сподіватися від, відтіснити російські військ слухаючи переговори на нашій смузі відповідальності ми знаємо що там знаходяться вже регулярні війська саме що бригада якась сила в Російської федерації і відповідно знаходяться підрозділи Вагнера також ще якісь інші підрозділи які ми не можемо ще поки що ідентифікувати і відсутність нормального зв'язку дає, ну, дає збію взаємодії в управлінні підрозділами. це йде нам звичайно що на руку і я думаю що все-таки підрозділи Вагнера і регулярних військ там про щось домовились і пробують війти взаємодію, щоб об'єднаними силами здійснювати наступ а за цими перехопленнями пане Михайло який взагалі настрій у росіян Ну ми сьогодні вночі взагалі чули як росіяни їздили п'яні по одному населеному пункту і слухали музику щоб розуміли. тобто у них немає нормальної дисципліни в підрозділах відповідно вони такі ну вони ж не воюють за свою землю ми воюємо за свою землю вони просто найманці які прийшли і загарбники на нашу територію але ми також спостерігаємо передній край противника, і противник дуже сильно обладнє оборонні позиції і ешелонову оборону здійснює вже десь в три, в три лінії. Так що противник боїться нашого наступу, хоч і не знаю, де він буде конкретно. Пане Михайло, дуже вам дякуємо за те, що ви знайшли час нам розповісти про ситуацію в Бахмуті, навколо Бахмуту. Також зищимо здоров'я бійцю, який, ви Дякую. сказали, що сьогодні отримав поранення, нехай поправляється. Також дуже вам дякуємо за те, що ви робите. Михайло Крижанівський, за те, що ви обороните цей фланг, командир батальйону Сила Свободи, підполковник Національної гвардії України, був в ефірі телеканалу «1 плюс 1».